Javi vagyok, körülbelül egy évet gyakorlom. A változás, amit érzek magamon, az, hogy sokkal jobban én vagyok, sokkal jobban saját magamat érzem. Természetesen az energiákban, mindennapi életben ez úgy érződik, hogy boldogabb vagyok, frissebb vagyok, sokkal nagyobb a koncentrációm, sokkal jobban tudok figyelni saját magamra. A mai napon nagyon-nagyon jól éreztem magam, a múltori, múltkori kurzushoz képest sokkal nagyobb energiákat éreztem, és sokkal jobban meg tudtam élni ezt az egész gyakorlást, és sokkal több vibrálás, sokkal több testérzést éreztem. Köszönöm szépen!